اسب نگذ شوت باورتون نشه ولی حالا هوای محرم به جی تی ای وی هم اومده تو این ویدیو قرار کلی چیزای اسیدی ببینید از مدای فرانکلین گرفته تا گاراژ عثمان و نظری دادن مایکل قراره که با بزرگوار تو لوس سانتوس یه چرخ بزنیم و ببینیم کجاها دارن نظری میدن و کجاها دسته عزاداری در اومده پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید کو رفقا یه روز عادی بود که تو خونه با بزرگوار نشسته بودیم و داشتیم صحبت کردیم که یهو دیدیم یه صداهایی داره میاد این نه منظر میسید این نه نه فرانکلینه چیکار میکنی جیده داریم حرف میزنیم خب خب بادر باش صداها رو میشنوی آره نمیدونم صدای تبلونی جو چیزه است به نظر چه اتفاقی افتاده نمیدونم بریم بیرون ببینیم چه خبره بله از خونه زدیم بیرون که یهو با یه صحنه عجیب مواجه شدیم. بله و دیدیم که محرم به لوسانتوس اومده و پرچمهای یا حسین را میبینید که همه جای شهر نصب کردن ای ممت <تصفيق> اینا محرم میگیرن میدونم شاید میگیرن بعد اینکه ای بزرگوار آه پشر شهرمار شمری پوشیدی برو رو عمضش کن آبرون رف میگیرم ملت پارت میکنن چی؟ شمری پوشیدم راست میگه آمیلا. من برگردم عوض کنم پیکانمونم اونجاست اه پی رو که خریدی؟ دیروز دیوز رفتیم معاملهش کردیم جات خالی خب خب برو عوض کن بیا من اینجا بایستادم آره زود برم لباس سیاه و بپوشم و برگردم جایی نری؟ میخوای بریم نظری بخوریم جدا؟ اوره باش برو برو خب ایوه سیاه چقدر بهت میاد بزرگ بار آره شبیم مده ها شدیم میدونم. خوبه آره ای والله ای والله ببین ها خودت چه بک گراندت قرمز شمر زمانه ها راست میگه بذار بک گراند عوض کنیم تپس تپس خوبه خوب، ممنون از یاد آورید بله بریم سوار ماشین بشیم بعد بریم یه رنگ درست درمون بزنیم اینا مشکش کنیم بلاخره محرمه بگیم یه دونه از این نقاشی یا روش بکشن ای خب یه نوهه بنداز نوهه ندارم ای فقط آهنگه آره <تصفيق> بچه ها نگاه کنید دیوار کلیسا هم پرچم یه هاسه این هست خوب. آره دوار کلیسو هم پرچم یا حسین زدن ای با جا کمان اونجا رو کجا؟ اونجا اونجا اونجا اونجا او با اله یا ادباس نوشته دارن نزری میدن ای چی چی چی نزری من نزری بخوام جا نزری ای نزری بخوریم خب بین بین نزری بخوریم بیرون با چکاییم ای شو نکردن که هنوز داداش ببخشید که نزری میدیم بس چین نانزی تو؟ بزن ببینم. اینا که خالیه. کی کاکی می‌خوای بدی؟ ها؟ ببین داداش شما رو یه ساعت دیگه بیا. هنوز آماده نشده. یه ساعت دیگه پاشو میرم، خیلی دیره. ای بابا، می‌خوای نانزی بدین یعنی؟ من داداش بهت گفتم که. آقا یه کاری بکن. خب یه لیوان بده بهم، میگم ناپخته داداش. خود دیگه زیاد حرف بزن. من خوردت میکنم ما؟ گم شو برو از اینجا. چی؟ برو میگه گم شو. چی؟ آه. خدا چقدر شیر یه نزین حرفا رو نداره اوو چرا میزنی بزرگ بار احمق مییمق مخ. نظیک بخوریم اینجا تلات افتاد او میا پونی سوبت بیا به خاطر یه نظری میخوایم آن رو به فنا بدی سوار شو بریم بابا زود باش به خاطر یه دونه شیکا کوو اینجا ما رو میخواید چخ بدیم اخرس بابا سوفی ماموسی خوب خودشون هر موقع اومده شد میدن دیگه خفه شو محمد چی گله نیومد توف توش بنیم اینجا اسپری ماشین یه رنگ درست بزنیم بزنی اون لسان دو باله گونن آره آره بودو بودو بودو بودو بمونم کنم فقط خیلی خوب آقا رسیدیم اینجا خب برو تو عثمان محمود اونجایی چی بابا لوسانتسه نه اصمه محمود من میشناسن بهش اصمه محمود بیا تو بیا تو های بزرگ بار براتو، تو برا تو سلام اوس محمود خوبی چه خبر آره، یه صفا به این پیکانمون بده ببینم کارش کنم اول که یه رنگ درست درمون روش بزن مات کن آره، مات مات خوبی رنگی میشکی مات هزار دلار چی؟ هزار دلار خرچ کردی؟ پیگاه خودش هزار دلار نمیره مرتی که سی میلیون دادی رنگش کنی فقط؟ من بده گو دست دو دلم نزار چی؟ پنجره هاشم دودی کن بابا دودی چرا؟ بابا دیگه دودی کن دویس دولار هم دادیم واسه شیشهای دودی خوشم دودی کن با چرخ دیگه دودی نمیشه که بابا بیدی میشه همین خوبه عثم شما اینجا نقاشی نمیکشید روش بابا عثم چرا نقاش نیست که چرا بابا باش خب عثم یه نقاشی هم بید یابلفزل یه چیزی بکش روی این ما بریم بیرون رو چشم آجمان باد الان درستش میکنم ببین عثم اینجا قشنگ روی این یه دونه یابلفزل یه چیزی میزنی روی چشم خیلی خوب بشر عجب چیزی زد روش. اه به به یه یا اینجا با و... یه یا حسین هم زد پشتش ایوال شیشوه هام دودی و پیکان مشکی مات <تصفيق> جون حالا بریم مخ بزنیم اه خفه بزرگ وار محرمه چیز یعنی اینکه بریم دو تا خواهر بسیجی سوار کنیم و به مقصد برسونیمشون سلواتی کار کنیم آره برزورم همونه خوب ببینیم در شهر ببینیم چه خبره؟ چه صدا میاد باش ببینم ببین صدای دسته داره میاد دسته کجاست نمیدونم بزار ببینم ماره یاست کدوم بره ایست رو ببینم اونجا او رو من نگاه کن هینیت اعادداران نوسان تووس خه خب با با هم شرکت کنیم آره؟ این بوقع عروسیه مرده این بوقع نیست که ای بای ببخشید یادم نبود منم اینم سینه زنی کنم منم خواهد منم شرکت کنم یه دسته بزرگیه مددایی ندارن مددایشون چه رو بود؟ چی؟ مددایشون فرانکلینه چرا انگرد اسیدی شد؟ جنب فرانکلین شد از که مددای شدی؟ زینب زینب زینب زینب زن که صافت؟ چرا همین یعنی چی؟ سی بزن سی نبزن، به این کار بای نستا یا <تصفح> اینوبر ببینم یا اینوبر، چرا نظری نمیدین، ها؟ آقای فرانسین، چرا نظری نمیدین؟ نمان، نظری نداریم ندارن بود. بیا بیارم بزن کارشونو کنن اوپی کاریج یعنی چی؟ سی نبزنید، آفرین، آفرین، سیدی بزنید آفر آفر بابا بیا سوارشو بریم بزرگ بار اه. من بخواهم ببینیم، شاید اینا برین آخر توی مسجد تو شام چیزی بخوام بدن اینا نه بیا بریم بابا من باید شام بخوام بخورم چی نگاه میکنی؟ شل ناموس چی چی چی؟ یا خدا یکی از عزادو را خورد شد من از اینجا میرم خدا حفظ بیا دنبالم <تصفح> برو ببین کجا نظری میدن آقا آره هیچ نمیدن همه گوشتن بریم برگردیم اونجا ببینیم نزرین میدن یا نه؟ یارو رو زدن ناکوت کردم دیگه کجا برگردیم آخه؟ مگی روت میشه آخه <تصفح> خب یه،, یه لحظه با دو زنگ زد الو سلام آره کجا؟ فرانکلین؟ مایکل؟ دروغ میگی؟ نه چی میگه من من؟ بایسته باش باش باشی اومدیم اومدیم اومدیم چی شده من برد؟ بودو بودو بودو خونه مایکل اینا. چرا؟ مایکل داره نظری میده چی؟ مایکل کسافت چرا به من نگفت؟ پیش به سوی خونه مایکل اکثر این برید کنار اه, آه.